Nagyon a ja, is felveszünk. Sziasztok! Sziasztok! hé, hé, hé, hé, Úgy terveztük, hogy egy hé, fogunk hé, de hé, hé, hé, hogy fogunk. Mivel, hogy egy hétig betegebb voltunk. Most már a jó hír, hogy egészségesnek vagyunk, és, és sikerül tud egy hogy, hogy nagyon jó um, helyre megszállunk, ahol a vegyető nyújtod angolul és veszer nekünk egy olyan napot valnapra, ahol uh, a legfontosabb másik napokat um, be tudtuk sülíteni. Nagyon jó, napunk lesz holnap. De de nem tisztíthatnánk el, mert mindennap úgy, hogy ugye rögzik, hogy nem rátunk valamire. Bár még így is, de is, hogy is értelmezzük, bármi van míg erre, hogy míg erre alattuk van egy Kár, hogy lebetegedtünk Volt valószínűleg egy komoly gyomorontásunk, náthával. Aztán megtettem. Egy elkaptuk, szóval nagyon összejött ez a dolog. Igen. És nagyon sokat kellett pihenni. Tudtuk, hogy ha picit jobban vagyunk, kimenjünk, akkor biztos visszaesünk. Úgyhogy... Úgyhogy... Úgyfételek köztekítünk és pihentünk. Én felváltva éppen aki amikor jobban voltak, akkor ki kiment valamilyen kajáért. De ma már, ma már mertünk egy kis helyi kaját és neviden. Minetto csont volt, szerintem, a helyi nevezetességet, vagy a hírességet. Igen, ez a sörös kasszár, vagy sörös hal, um, nem éreztek annyira a sörűzét. De cserében a húsét sem. De viszont, viszont nagyon-nagyon finom volt a gyolatban, tehát szerintem esméletlenül jól meg tudják ne. A kínaiak, egyértelműen milyen meg kell gondolkodni, hogy ott eddig a Kínában. Mert hát a rég elmondhatatlan. <gül> Ez a nyerőpont. Igen. Most éppen a Destritten megyünk, az egy ilyen szintén a helyi Veki, a Karányi, minden van, nagyon nyugatia, tehát lenni, tehát Meki, Fagodámba, bekülöltöztetett a, a számát. Meg különféle uh, kis pákok, mi kisek tudjuk megnézni be este. a holnapra. Ahol uh, uh, uh, hal nagyon így van, tehát a nagyon fény. Nagyon jó lesz. No, no, no, yeah. no, no, no, no, no, no, money. money. No money. Uh, uh, no, Yeah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Okay. no, no, no, no, no, no, Köszönöm <Okay. Sz> hát ilyen vicces dolgok történnek! Meghidhat minket, jó partira? Uh, Szerintem ez ilyen angol jó. Igen, de nagyon sok. Az azonban, nem kínai tesszük, de ez elképessé, hogy mennyire várom, hogy egyeket simet kicsencsítják. Meg nagyon Én is nagyon szégyellem magam, hogy nem kínai sört isok, de amikor meglátom, hogy van franciskán. ah, Hát, ez nagyon jó sör. Szégyeljük magunkat nagyon, nagyon. a, a fejét. Elhiteti magával, hogy a holnapi nehéz napra fel kell készülni, de... De nem, nem történhet meg, hogy holnapra valamiben jól készülünk, úgyhogy én nincs biztos nem. Oh, azt azt azt nem magam egy eh igazán ami Let's go.